Draga Oltea Numatei, internat de urgen la spital. Ce pe IT-indrgita Actrid? Actrita Draga Olteanu are probleme serioase de sănătate. Ea este internată la spitalul din Piatra, Neamț, unde a ajuns în cursul zilei de duminica, 29 aprilie, într-o stare de loc bună, informează presa locală. S-a vorbit chiar de o pancreatita, o afectiune gravă a pancreasului, însă surse medicale au delicarat pentru TVM ca lucrurile nu au fost chiar asa de grave. Traga Oldean Matei a ajuns la spital cu mai multe afectiuni la ficat, fiere, toate pe fondul varstei destul de inaintate. Din fericire, se pare ca ce a fost mai greu a trecut si Atritava mai rămâne internat cel putin doua zile, starea sa fiind din curs de ameliorare. Draga Olteanu Matei are 84 de ani și si de mai multe ani a ales să se stabilească la Piatra, NAMT, unde locuiește la o cunoscută pensiune din oraș. Draga Olteanu Matei este născută la 24 octombrie 1933, la București și si este o apreciată actri de comedie, ce-a jucat pe scena teatrului Național București. Numeroase filmei la televiziune. Reprezentanta generaiei de a teatrului românesc, Draga Olteanu Matei are un palmares foarte bogat. A jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatrui 100 roluri în televiziune.